Усі Смілянській громаді на початку сесійного засідання подякував наш земляк, що нині захищає Україну на передовій. Хочу висловити подяку нашим смілянам, депутатському корпусу, міському ханкому, а також вручити подяку нашому голові, за всім подякувати. Ми не можемо їх зточити. Дякую за те, що нам допомагаєте. Сміло багато робить для нашої армії, так що велике вам дякую. Багато, ну не можу казати. Так, велике вам дякую. Дякую Андрію. Ми неодноразово допомагали його бригаді, йому особисто. Я знаю працівники КП «Вудгерум» і депутатський корпус, виконавчий комітет. Перші автомобілі, які були куплені за кошти працівників виконавчого комітету, один з автомобілів на сьогоднішній день. Слава Богу, ще виконує бойові завдання бригаді, в якій служить Андрій. На сьогоднішній день він вже, скажімо так, не морально, а технічно вже втомився трішки автомобіль. Я сьогодні хочу оголосити, що наступні автомобілі, які прибули, ми вчора перший передали для Збройних сил України. І сьогодні, я думаю, після закінчення сесії, орієнтовно на 11 годину, знову бригада потребує автомобіль, тому ми сьогодні передамо, ще один автомобіль для вашої бригади, для наших смілян». Також міський голова виконав почесну місію нагородження, передавши одному із депутатів відзнаку. «Надійшла така нагорода. Почесний ветеран Асоціації залізничників України. Перша, як мені повідомили, в місті, перша в області поки що. Тому дозвольте нагородити нашого колегу Якушенко Миколу Трофімовича пам'ятної медалі Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України. Я вас вітаю. Дякую. Викола Іванович Малинка особисто вручити в почесній обстановці. Я думаю, більш почеснішої у нас немає. Традиційно на початку сесії прозвучав гімн України. Та всі присутні хвилини мовчання вшанували всіх, хто поліг на полях битв цієї війни. Роман Посилку, депутат міськради, запропонував своїм колегам все ж гімн виконувати вголос. Можна отнести якесь рішення, щоб депутати такий гімн співали або казали, так як воно має бути перед кожним хоча б сесією. Ми ж такі депутати, представники народу і ми маємо гімн вибачте, поважати, і ми маємо його співати. Пропозицію підтримали та вирішили, все ж заручилися підтримкою фахівців із відділу культури. Бо співати гімн, то треба ж це робити гарно і відповідально. В робочому порядку виділили кошти з міського бюджету декільком членам родин загиблих захисників України. Про виділення коштів у Вольді Зою Богарівній дружині загибло захисту батьківщини в Донецькій області. Флоньте, Фулон, дилінет в суму 50 тисяч гривень. Ведення на пошел Чербатюку ВÉ що батька загиблого під час захисту батьківщини в Донецькій області Хабишчя в суму 25 тисяч гривень. Ледінет на пошет Чербатюк Оксані Олександровні дружини, загибло під час захисту батьківщини в Донецькій області, чербатюк Володимира Віталійовича. Сумі 25 тисяч гривень. Не погоджено було профільною комісією питання щодо захисних споруд на території колишнього заводу Аризон. На сесії депутати теж не підтримали цей проєкт рішення. Захисні споруди, які знаходяться на території колишнього радіоприродного заводу Аризон. Якого доступу ми не маємо, але оскільки він знаходиться в ліквідації, є звернення, що ми повинні прийняти ці захисні споруди. Пояснення ще потрібно. За 4. Під час сесійного засідання депутати затвердили план роботи Ради на перше півріччя 23-го року, ознайомились зі щорічними звітами постійних комісій міської ради. Проект Також рішення. під час сесії відбулось засідання постійної комісії з питань місцевого бюджету. Під час нашої роботи виникло нагальне питання. Є пропозиція зараз включити до порядку денного ще один проєкт рішення. Проект рішення буде стосуватися про, бюджет, про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади. що отримали довідку про те, що нам збільшують додаткову дотацію на компенсацію за комунальні послуги закладам освіти по тимчасово переселеним особам. В сумі 17 тисяч 231 гривня 93 кубінці. Є пропозиція, щоб ми не збирались до нового року ще раз включити дане питання. Ці зміни до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік депутати підтримали своїм голосуванням.